Тернопільської єпархії Української православної церкви Московського патріархату заборонили користуватися земельною ділянкою, на якій збудований храм. Сергія Надела підозрюють у конфлікті інтересів під час призначення премій. Відбулося перше засідання у його справі. На Тернопільщині перевірили умови проживання внутрішньопереміщених осіб. Які результати та що говорять переселенці?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 не побудували за кошти прихожан, ми нічого не порушили. Військовий стан для цього розривати ці позбавляти ці річ не приймати? Яка потреба? Що сталося? Якщо ми українська церква, що ми допомагаємо збройним силам, якщо ми молимося за мир в Україні і немає ніяких порушень, то яка підстава була, яка причина розривати ці добруші?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 28-й закон України про запобігання корупції, неповідомо встановлено законопорядку про наявність у нього реального конфлікту інтересів та діючи в умовах реального конфлікту інтересів, прийняв рішення, закріплені розпорядженнями.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 Єдиним розпорядником бюджетних коштів в громаді міського Тернопіль, які за кіно спорядження зов'язують підписати для подачі обговорника за часів виплати зарплату всім працівникам міської ради. Тоді суддя запитали, які працівники міськради входять у комісію з преміювання міського голови. До складу комісії входить секретар Тернопільської міської ради, керуючий справами Тернопільської міської ради, заступник міського голови. Ці троє осіб призначаються сесією міської ради на міським головою. Окрім того, це начальник фінансового управління на міської ради, це головний бухгалтер Пістої міської ради і тривний відділу передбезпечення міської ради.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 заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Крисавати розмір відсотків це премії у відсотках 400, секретар ради Гірчак 400%, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Остопчук 400%, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Семковський – 400%, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради Діди – 400% та заступник міського голови, керуючий справами Хімейчук – 400%. І міський голова надал 250%. За лютий 2022 року надал Сергію Віталійович преміювання 200%.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 Але зараз тут була цвіль, покута була цвіль. Але це не наша причина. Причина в тому, що осінню виключали, вимикали світло, були перебої зі світлом, і через це кинулося цвіт. А зараз ми робимо ремонти, ми висели людей для того, щоб їх потім поселити в чисту кімнату. В одній з таких кімнат живе з донькою та мамою Вікторія з Харківщини.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 На території архекатедрального собору півсотні тернополян зібралися для проведення Великодніх гаївок. Яна Ратушна каже, вдруге беру участь у традиційних хороводах. Великодні гаївки. Мені найбільше не допомагається саме, що може бути вербова дощечка. Там хлопці стоять от, от, по фарах, триваються за руку, а дівчата розвиваються від таких, таких, таких мостах.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 з хвилини мовчання за загиблими в російсько-українській війні розпочався матч футбольних клубів Оболонь з Києва і Тернопільської Ниви. Грають команди на столичній Оболонь-арені. У першому таймі футболісти не забивали. Після перерви на 51-й хвилині голу ворота оболоні забив гравець Ниви Роман Волохатий. На 60-й хвилині арбітер матчу Михайло Райда за фол у штрафному майданчику призначив у ворота Тернополян пенальті. Воротар Ниви Максим Миханів відбив удар з 11-метрової позначки. Після цього гравець оболоні Руслан Черненко забив м'яч у ворота Ниви. Гра завершилася з рахунком 1-1. Грали на перемогу, хотілося, якби наглаштовували хлопців на… Бій, ми вважали, що буде важка гра, але проблеми виникли як би, і в початку гри. Було багато помилок, було багато браків, є претензії декілька футболістів, які просто не налаштувалися. Виконувач обов'язків головного тренера Ниви Сергій Задорожний цю гру прокоментував так. Така гра зубата, але я хлопцями задоволений дуже, Ось, виконали все, що ми домовлялися, тому я з оптимізмом дивлюся в майбутнє. У нас чотири очки зараз, тому маловато, скажімо так, щоб там реально ставить конкуренцію, але будемо намагатися в будь-якому випадку кожен матч віднімати очки і собі в капилку додавати. Після двох зіграних матчів Нива на передостанньому сьомому місці у турнірній таблиці. Наступний матч тернополяни зіграють вдома з кременчуцькою командою «Кремінь». Гра запланована на 22 квітня, розповів Сергій Задорожний. Тарас Бурак, Суспільне новини, Київ. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільне спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.